السلام علیکم دوستو کیا حال چال حمید ہے صاحب ٹھیک ہوں گے سے ہوں گے مرتبہ حاضر ہوں تو بالکل طریقے سے نہ کوئی ایپ کی ضرورت ہے تو انسٹاگرام سے یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کا آپشن ہوگا تو چلتے ہیں ہماری موبائل اسکرین کی طرف وہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ویڈیو کیسے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے ہم نے تو دوستوں کی طرح ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پہ کریں آئے تو لائک کریں اور پیارا سا نیچے کریں تو چلتے کی طرف دوستوں یہ آگے موبائل کی سکرین پہ تو انسٹاگرام آپ اوپن کرتے ہیں یہ ہم نے انسٹاگرام اوپن کر لی یہ دیکھیں یہ ریل ویڈیو کسی آپ کو ایپس کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی کوئی ویڈیو کا لنک نہیں کاپی کرنا کسی دوسری ویب سائٹ پہ آپ نے نہیں جانا بلکہ انسٹاگرام پہ ہی آپ کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہوگی ریل ویڈیو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہوگی یہ دیکھیں یہ ریل ویڈیو ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں گے رنگ کے آپشن پہ کلک کیا یہ دیکھیں ریفریش ہو رہا ہے یہ دیکھیں بالکل ایچ ڈی ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہوگی آپ نے ٹینشن نہیں کسی بات کی لینی نہ کسی ایپ پہ جانا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دوستوں جو سیو والا آپشن تھا وہ بھی ختم کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ آپ جو یہاں سے سیو والا آپشن ہوتا تھا تو یہ یہ آپ کریں گے یہ آپ کی ویڈیو گیلری میں نہیں جائے گی یہ آپ کے انسٹاگرام پہ ہی رہے گی تو یہ دیکھیں یہاں آپ نے ایسا کرنا ہے یہاں پہ شیئر پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے آگے آگ آگے آپ کے سامنے ایڈ ریل ٹو اسٹوری یور اس پہ کلک کر دینا ہے آپ تو سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ایسے اسٹوری لگ جائے گی ایسے اسٹوری نہیں لگے گی جب تک آپ لگائیں گے یعنی ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ تھری ڈورڈ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ تھری ڈور پہ اوپر آگے آپ کو نیچے لکھا آ جائے گا سیو یہاں سے آپ نے سیو کر لینی ہے یہ آپ کی اسٹوری نہیں بلکہ آپ کی گیلری میں سیو ہوگی کی گیلری میں یہ دیکھیں جی آ... یہ لکھا ہوا آ گیا ویڈیو سیو تو میں چلے آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں گیلری میں, میں دوستوں ایک منٹ آپ تاکہ تا آپ دیکھ لیں گے یہ ویڈیو واقعی میں ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے گیلری میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے بالکل ایچ ویڈیو ہے دوستوں یہ کیا ویڈیو؟ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایسی مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں بیل آئکن کو آل پہ پر تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ